Виступ блекпінг на коучела вразив багатьох на повал, не в самому доброму сенсі. Багато хто з не задоволений їхнім виступом. Багато коментарів по типу «Що за п'ялі танцюльки?» «Ой, я тільки зрозуміла, що Блэкпінк скотилися, їх спів жахливий». Дівчата виглядали дуже закатовано, але все ж таки посміхалися та створилася атмосфера прощання з фанатами. Таке на виступах BLACKPINK не вперше. Було багато гучних скандалів. Наприклад, коли Ліса співала і забула піднести мікрофон до рота, а фонограма вже почалася. Ви повинні погодитися, що гурт BLACKPINK не обговорюваний гурт у кей-попі. У них багато реклами, багато концертів і дуже якісні пісні і танці. Цю новину я вже розповіла. А чула ви про відносини розе з канонгоном що говорили, що не будуть випускати ніяке звернення, щоб не власити у життя артистів. Але цей випадок був винятком. У своєму зверненні вони спростували ці чутки та попросили не розповсюджувати ці байки. Тепер я буду випускати два відео. Вони будуть однакові, але на різних мовах. Спасибі усім за перегляд. До побачення, бувайте!